Najde dajte mi bolu. Moje srdce, srdeseňko, boliť od bíd. Dajte mámko milý kry, daj pološe na to stil Mámko moja, mamičinko, poprijde milý mi. Dajte, mamko, bilaj klid, daj položte na tvoj stil. Mamko moja, mamičenjko, poprej ide, milaj mi. Dajte v mir, idna, mati, tri kusk do voza. V toj moroz, morozataj, i všejo. Na rukách Budu idý Jak sirota Tam, kde i strach I sluzami na očach S milou plachtou Na rukách Budu idý Jak sirota Tam, kde strach Rúža terňová, A v ní rosne rozmaria milý ver má Rozmaria terňová Však ja o ní dobrý znám Nechodť tí zňa Šuchaj, tak ju nedám. Tvoja maty povídala že ja tu dobrá. Hľadaj sobi v širým svití, le tí je. Mícno postiskaj Kidia ja tvoja nebudu Tam ísťa trý pokýdaj Venišiňa na rozlučku Mícno postiskaj